capdavall, tots són illes i presons i el món recorda el quadrat militar i carcerari. Tirades inacabables d'edificis i patis al mig. Una palmera escallolida i reixes per tot. Foucault, aquí es divindria un paio qualsevol. O més que un paio, un gitano. No pas un d'aquells idealitzats de garrotir ni garrotar ni bla, bla, bla, sinó un altre d'ell diferent. Un d'aquells que pesca no te poden sense el pescaïlla. Nen, aquest món no és una broma. I ara què et passa? Et cap cot entre aquests carrers lineals. No eres un poeta urbà contemporani? O bé modern, trencant el fil admès? Surs de l'ou o ets més bé que, la... que la dinya? Te colloniràs a la per quatre camells i un munt de patis foscos? Per la noia sense futur que camina al costat d'un pare xoclat per tots els mals? O pels nanos que juguen sense samarreta, com si fossin a les faveles de Rocinya? Pura epífora, sentimentalisme de quiós. Nano, necessites prendre un cardo dolça. L'ampolla ampolla ja l'hem vista ben a l'abast, a prop d'un pare en els mercats traficants. Yeah.